Moi, mun nimeni on Paula. Nyt me pyöristetään lukuja ja pyöristämisen jälkeen niistä tulee siis likiarvoja. Pyöristäminen on sitä, että muutetaan luku epätarkemmaksi, mutta silti luvun suuruusluokka ei muutu. Ja nyt sitten monelle tulee mieleen tietysti se, että miksi ihmeessä mä haluaisin pyöristää? No silloin. Luvun suuruus on helpompi käsittää, ja monessa tilanteessa tarkkaa arvoa ei edes tarvita. Esimerkiksi koulumatkaa ei ole syytä tietää millimetrin tarkkuudella. Kilometrin tai puolen kilometrin tarkkuus riittää. Sitten meidän täytyy tietää, mitä tarkoittaa desimaali. Se on tämmöisessä desimaaliluvussa pilkun jälkeen oleva numero. Eli esimerkiksi luvussa 3,5 Viisi on desimaali. Ja desimaali tulee sanasta kymmenesosa. Sitten katsotaan kaksi tärkeää merkintää. Tämmöiset kiharat on-merkit tarkoittaa, että on noin. Eli tämä on se merkki, jota käytetään silloin, kun pyöristetään jotakin. Ja virallisesti sen voisi muotoilla myös on likimain yhtä suuri kuin. Ja sitten tämä toinen merkki, on-merkki, mikä on meille kaikille tuttu, niin sehän yleensä luetaan pelkästään, että on. Mutta tavallaan voidaan lukea myös on yhtä suuri kuin, ja mä lisäsin sinne tämmöisen tarkalleen täsmennykseksi. Eli kun sulla on merkki käytössä, niin silloin se tasan tarkkaan on yhtä suuri kuin, silloin siinä ei saa olla tapahtunut mitään välissä. Mutta tämä pyöristysmerkki on noin, niin tarkoittaa sitä, että siinä saa olla tapahtunut jotain pientä heittoa välissä, mutta suurin piirtein näin on kuitenkin. Mutta matikassa tämä on-merkki on hyvin tarkka siitä, että näin pitää olla. Sitten tehdään esimerkkitehtävä. Tehtävän anto on, että pyöristä yhden desimaalin tarkkuuteen. Ja koska desimaali on luvussa pilkun jälkeen oleva numero, niin nyt täytyy pilkun jälkeen jäädä vain yksi numero. 0,32. Nyt tehdään vähän tämmöisiä välivaihemerkintöjä. Eli mikä näissä laskuissa lukee muun värisellä kuin mustalla, niin sitä ei siihen viralliseen vastaukseen tarvitse siis kirjoittaa, vaan nämä on tämmöisiä selittäviä välivaiheita, mitä mä tänne teen. Eli jos pilkun jälkeen jää yksi numero, niin silloin se tarkoittaa sitä, että meillä olisi tämä 0,3. Ja sitten sen jälkeen on kuitenkin tuo kakkonen vielä. Mutta mitä sille kakkoselle oikein tehdään? Pyöristämisessä niin tämä seuraava numero, joka tulee tämän yhden halutun desimaalin jälkeen, niin se kuitenkin vaikuttaa vielä tuohon kolmoseen. Ja se vaikuttaa siten, että jos tämä punainen numero, kakkonen, on alle viisi, niin kolmonen ei muutu. Jos se on viisi tai yli, niin silloin se muuttuu. Ja koska se nyt ei vaikuta kolmoseen, niin voidaan laittaa nyt pyöristysmerkki, että nyt pyöristämme tämän. Ja kirjoitetaan pelkästään 0,3. Eli sä oot pyöristänyt aikaisemminkin kyllä jo. Ja pyöristys perustuu aina siihen, että jos meillä on lukusuora, ja halutaan vähän epätarkempi arvo, niin mikä on se lähin epätarkempi arvo? Eli nyt tässä kohtaa, kun tämä luku oli 0,3 ja 0,4 välissä, tässä on nyt tämmöinen pieni pätkä luku suoraan, niin tämä meidän luku 0,32 olisi ollut noin suurin piirtein tässä kohtaa. Ja nyt kysytään, että onko sillä lyhempi matka 0,3 vai 0,4? No, silloin oli lyhempi matka 03 eli sitten me sanottiin, että se on noin 0,3. Ja huomaathan, että ennen välivaihetta, ennen tota sinipunasta tekstiihmettä, käytin tätä on-merkkiä. Eli 0,32 on tarkalleen yhtä suuri kuin 0,32, joka taas on likimain yhtä suuri kuin 0,3. Eli ennen kuin olet pyöristänyt, niin ei saa sitten käyttää vielä sitä pyöristysmerkkiä, vaan silloin käytetään tätä tuota on-merkkiä. Sitten pyöristetään 3,45 jälleen yhden desimaalin tarkkuuteen. Jälleen 3,4 olisi siinä nyt sitten se sopiva pituus, mutta sitten täällä on tämä vitonen vielä. Ja nyt sitten, koska tässä on vitonen tai yli, niin siinä tilanteessa tämä nostaa sen tätä katkoviivaa ennen olevan numeron yhdellä ylöspäin. Ja sitten täytyy vielä miettiä, että mikä se on se yhtä suurempi kuin nelonen. No, sehän on vitonen, joten 3,5 tämä pyöristyy. Eli lukusuoralla, mitä tässä tapahtuu? 3,4 ja 3,5 näkyy tässä pienellä lukusuoralla. Ja toi 3,45 on täsmälleen tuossa keskellä. Ja koska keskeltä on yhtä pitkä matka molempiin suuntiin, niin on sovittu, että silloin aina pyöristytään ylöspäin. Eli jos molempiin suuntiin on yhtä pitkä matka, niin silloin pyöristetään ylöspäin. Sitten mä olen kerännyt tähän kaksi yleistä hämmennystä aiheuttavaa lukua, jotka pyöristetään myös desi yhden desimaalin tarkkuuteen. 0,1499. Eli siinä nyt sitten nolla tietysti jää, ja sitten yksi desimaali olisi pelkästään tuo ykkönen tuossa. Ja sen jälkeen on lisää numeroita 4, 9, 9. Eli nyt jälleen kerran katsotaan katkoviivasta seuraava numero, tuo nelonen, että onko se alle 5 vai onko se 5 tai yli. No nelonenhan on alle viisi. Ja koska se on alle viisi, se ei vaikuta tuohon ykköseen. Ja kaikki muut numerot, jotka sen nelosen jälkeen tulee, ne voidaan unohtaa, ne ei vaikuta tähän pyöristämiseen yhtään mitenkään. Eli yhdeksän ja yhdeksän on täysin turhia. Näin ollen me saadaan tästä pyöristettynä 0,1. Mutta tässä kohtaa hirmu moni ajattelee, että hei, siitä tulee 0,2. Koska. Toiset sitten miettivät, että täällähän on tämä ysi, että tämä ysi pyöristää nelosen vitoseksi ja sitten vitonen pyöristääkin ykkösen kakkoseksi. Mutta näin ei kuitenkaan voida päätellä, sillä 0,1499 on lähempänä 0,1 kuin 0,2. Se ei ole puolivälissä, se ei voi valita sitä suurempaa, vaan se on alle puolivälin. Ja sitten vielä ihan... Tässä näistä viimeinen, jotka tehdään desimaalin tarkkuuteen, niin 1,999. Tämä onkin tosi hankala. Jälleen tässä on yksi ja yksi ysi olisi tässä tämmöisenä. No sitten tästä kohtaa haluttaisiin pistää poikki ja seuraavana numerona on ysi. Ja sitä seuraavana numerona on vielä ysi. Mutta mitä nyt siis tapahtuu? Tämä ysi tässä. On taas se, mitä katsotaan. Onko se alle 5 vai 5 tai yli? No sehän on 5 tai yli, joten se nostaa tuon 9 yhdellä ylöspäin. Ja jälleen kerran lopuilla numeroilla ei ole merkitystä. Eli jos tämä nostaa 9 yhden suuremmaksi, niin mikäs on ysiä ja yhtä suurempi luke? No sehän olisi 10, mutta eihän me kymppiä voida tuohon desimaaliksi laittaa. No nyt pyöristetään, eli ä, ysin nostaa ysin yhtä suuremmaksi, eli kymppiin, niin 10 viimeinen numero on nolla. Näin. Ja sitten se ykkönen menisi tuonne tonne tota seuraavaan, eli noihin ykkösiin ennen pilkkua. Siellä on ykkönen ja meillä tulee kympin ykkönen sinne myös, eli nyt siellä onkin kakkonen. 2,0 on seuraava näistä. Ja luku suoraakin piirtäessä toki huomataan, että meillä on 1,9 ja sitä seuraava tämmöinen yksi desimaalinen luku on 2,0. Ja nyt kun tämä meidän kysytty luku löytyy täältä välistä, tuolta jostakin 1,999, niin onhan se hirvittävän paljon lähempänä tuota 2,0 kuin 1,9. Ja nyt sitten mikä tässä pitää vaan muistaa on se, että loppuilla numeroilla ei ole merkitystä. Eli kaikki, mitkä tuon punaisen nelosen tai punaisen ysin jälkeen tuli, näissä kahdessa viimeisessä esimerkissä, niillä ei ole mitään merkitystä pyöristämisen kannalta. Sitten meillä on vielä yksi esimerkki. Nämä kolme metrimäärää pyöristetään yhden metrin tarkkuuteen. Ensimmäisenä on 31 metriä ja 42 senttimetriä ja 7 millimetriä. Eli yksi metri tarkoittaa sitä, että metrit on niinku tuossa kohtaa. Eli käytännössä meidän täytyy supistaa tämä luku semmoiseksi, että siinä ei ole pilkkua eikä yhtään desimaalia. Siispä kirjoitetaan taas samaan tapaan 3, 1. Ja tästä kohtaa pitäisi pistää siis poikki. Laitetaan siihen tämä katkoviiva ja nelonen. On se tärkeä numero taas, ja lopuilla numeroilla ei ole väliä. Nelonen on alle viisi, joten se ei vaikuta tuohon ykköseen. Joten koska se ei vaikuta ykköseen, niin me saadaan 31 metriä. Sitten seuraava. 0,57 metriä, eli 57 senttimetriä. Ja tämä pitäisi nyt pyöristää sitten sopivalle tarkkuudelle. Eli ainoastaan tämä nolla on nyt siellä halutulla alueella, ja tästä kohtaa pitäisi vetää pois poikki. Eli vitonen on se, jota katellaan vielä, joka merkitsee jotakin Seiska ei enää meitä kiinnosta. Ja koska vitonen on 5 tai yli. Niin se vaikuttaa nostavasti tuohon nollaan. Nollasta seuraava luku on yksi, joten me saamme, että yksi aini niin, ei tulekaan enää pilkkua yksi metri. 57 senttiä on lähempänä yhtä metriä kuin nollaa metriä. Sitten seuraava, täällä on taas vähän isompi luku 263 metriä. Ja 90 senttimetriä. Eli tästä kohtaa pitäisi pistää poikki. Ja seuraava luku on 9. Ja viimeisellä numerolla ei ole mitään merkitystä meille nyt. Koska 9, tuo punainen numero, on 5 tai yli, niin se nostaa kolmosen yhtä suuremmaksi. Näin ollen pyöristetty arvo on 260. Neljä metriä. Nyt jos sulle jää jotakin pyöristyksestä kysyttävää vielä, tai haluat jo jotain esimerkkiä kysyä, niin pistä kommenttia tuohon alle. Jos videosta oli sinulle hyötyä, pistä peukku. Muista myös tilata kanava ja vinkkaa kavereille, kanssa, että hei täällä on tämmöisiä hyödyllisiä videoita. Kiitokset kaikille katsojille.